سے مبارکہ حضور پاک علیہ صلاح تو السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا کانوں میں آواز بھی جاتی ہے اذان کی لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو جب بے نمازی قبر میں دفن کیا جائے گا تو حضور پاک علیہ صلاح تو السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے اوپر جو عذاب مسلط کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر اشجا الاقرا گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو بے نمازی ہوگا اور وہ سانپ جو ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آگ کی ہوں گی لوہے کے ہاتھ ہوں گے اور اس کے ہاتھ اتنا بڑے ہوں گے کہ جیسے ایک دن ایک بندہ سفر کرتا رہے جتنا وہ زمین طے کر سکتا ہے جتنا سفر وہ کر سکتا ہے اتنا بڑے اس کے ہاتھ ہوں گے جب وہ مسلط کیا جائے گا نا تو اس نے اپنے ہاتھ کی ضرب لگانی ہے اور اتنا شدید ضرب لگے گی وہ کہ بندہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا اس کو پھر باہر نکالے گا پھر اس طرح مارے گا پھر حضور پاک علیہ صلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ جس میں مسلط کیا جائے گا وہ سانپ اس کو بولے گا کہ تُنہیں فجر کی نماز نہیں نہ پڑھی تھی آواز بھی آئی تھی اور تو سویا رہا تو نے نماز نہیں پڑھی تو مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا کہ اس کو فجر کی نماز کے وقت سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت تک اس عذاب میں مبتلا رکھ پھر ظہر کا وقت آ جائے گا پھر جس نے زہر نہیں پڑھی ہوگی ظہر سے عصر پھر جس نے اثر نہیں پڑی عصر سے مغرب جس نے مغرب نہیں پڑھی مغرب سے عشاء جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء سے پھر فجر تک ذرا حضرت, حضرت ہم دیکھیں ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں ہمارے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوں گے حضرت جی دیکھیں کہ یہاں پر نا ہمیں اگر کسی کا بلاوا ہے نا شادی کا آ جائے کسی کے گھر کوئی فنکشن وغیرہ ہو وہ ہمیں مہینہ پہلے بتا دے تو حضرت جی ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں شادی ہو تو ہم پندرہ دن پہلے اس میں لگ جاتے ہیں اب یار ایک دنیا دار کے ایک بلاوے پر تو ایک مہینہ پہلے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے تو یار جو احکم الحاکمین ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے حاکم اصلی ہے جب اس کے در سے پانچ وقت تجھے آواز دی جاتی ہے بلایا جاتا ہے ادھر انچ نہیں کر جاتا ہے مطلب کہ دنیا دار اگر تجھے بلائے تو اس کی ویلیو ہے اگر مسئلے سے آواز آئے حیا اللہ صلاح اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے حضور پاک علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر آواز آئے یا جان کے لیکن مسجد میں نہیں گیا گپیں ہانکتا رہا دکان پہ بیٹھا رہا ٹائم ضائع کرتی ہے نماز نہیں پڑھی تو جس بندے نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا پھر اس کی سزا کیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی اشرم وبشرم ہے جن کا تیسرا نمبر ہے اشرم مبشرہ مطلب جن کو آقا کریم علیہ سلاد و نے جنت کی بشارت دی ہے جنت کے پرمٹ جن کو ملے ہیں ٹکٹیں ملی ہیں کہ یہ جنتی ہی ہیں اور جن کے بارے میں حضور پاک علیہ صلاحت و نے یہ فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تیرے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو انہیں رب کو بھی راضی کر لیا رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا وہ صحابی وہ صحابی جن کے بارے میں آقا کریم علیہ حصالات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری متعدد بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے عقد میں حضور پاکڑی حصہ لات و سلام کے دو نور آئے تھے ذنو رین کہا جاتا آپ کو اب ان کا خوف خدا کا عالم دیکھیے جن کو یہ بتا بھی دیا گیا کہ آپ جنت ہی ہیں جن کو یہ بتا دیا کہ, کہ آپ کے اوپر آج کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے سیدھا جنت میں جائیں گے آپ نے رب کو بھی راضی کر لیا رب کے رسول کو بھی راضی کر لیا آپ کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے نا قبر کو دیکھتے تھے تو ادھر بیٹھ کے اتنا زارو قطار روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے نا وہ آپ کے آنسو کے پانی سے تر ہو جایا کرتے تھے تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے گئے کہ اتنا شدت کے ساتھ روتے گئے آپ وجہ کیا ہے جب بھی قبرستان میں جاتے ہیں جب بھی قبر کو دیکھتے ہیں تو اس طرح روتے گئے تو حضرت سیدنا عثمانِ غنی رد اللہ تعالیٰ نے آپ نے آگے سے فرمایا کہ دوستو کیا بتاؤں یہ جو قبر ہے نا قبر یہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے جو یہاں پر کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہے اور جو یہاں پہ پھنس گیا ہے نا جی اس کے لیے معاملات بڑے سخت ہیں اس کے لیے بڑے سخت معاملات ہیں اب صحابہ کرام کا خوف خدا کا عالم یہ ہے اور وہ صحابہ جو جنتی کنفرم جنتی ہیں پکے جنتی ہیں ان کا خوف خدا کا عالم یہ کہا ہے حضرت ہمیں تو کسی نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی بنا پر یہ گمان کر سکے کہ ہم جنت میں جائیں گے حضرت جی آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں آج ہماری راتیں پاک نہیں ہیں آج ہمارا کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے جس وجہ سے ہمیں جنت کا یہ تھوڑا سا بھی حوصلہ مل جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے پھر کیوں نماز چھوڑی جا رہی ہے نماز چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حضرت جی آپ میں سے کوئی بھی بندہ حضرت سیدنا آدم اللہ نبی جین علیہ سلاد و سلام سے لے کر اس وقت تک کوئی بندہ یہ بتا دے ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے مردے کو دفن کرنے کا جلانے کا رکھنے کا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے لیکن سب گئے کس کے پاس ہیں ربطع کے پاس ہے کوئی اور تو نہیں ہے جس کے پاس جاتے ہیں سب رب دالہ کے پاس جاتے ہیں سب نے مر جانا ہے آج نہیں تو کل ہم بھی مر جائیں گے یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں اس کی کتنا سانسیں باقی ہیں کتنا وقت میرے پاس ہے اور میں دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری موت میرا انتظار کر رہی ہے میری قبر میری منتظر ہے وہ قبر کہ جس کو نہ کھڑکی لگی ہوئی ہے نہ دروازہ ہے نہ روشن دان ہے نہ اس میں لائٹ کا انتظام ہے اس میں صرف تیرے اچھے اور برے اعمال ہیں جو تجھے وہاں پر کام دیں گے حضرت جی جب یہ گرمیاں تھی نا یہاں پہ گرمیاں جب وہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا یہ دیکھیں بڑے بڑے دو اے سی لگے ہوئے ہیں یہ بھی چل رہے ہوتے تھے اور ہمارے کچھ نماز حضرات ایسے وہ پنکھا بھی چلا لیتے تھے کہ گرمی بہت ہے تو حضرت اے بھی لگا ہوا ہے پھر بھی پنکھا چلا کے وہ اپنی گرمی کو دور کر رہے ہیں غیر یہ تو دنیا ہے یہاں پر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کبھی سوچا ہے اس قبر کے بارے میں اس دو گز زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جہاں پر پنکھا تو دور کے بعد اتنا سا چھوٹا سا پنکھا بھی نہیں ملے گا آپ کو کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں کبھی سوچا ہے اس رات کے بارے میں جس کا سورج غروب ہوگا قبر میں اور طلوع ہوگا روزے قیامت اتنا لمبی رات اور کوئی ساتھ نہیں ہے اور آج جن کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں آج جن بیوی بچوں کے لیے ہم جھوٹ بول کے رزق کما رہے ہیں وہی بیوی بچے ہوں گے حضرت مرنے کے بعد ہمیں گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے مرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار چلو ابھی ابھی اس کو دفن کیا دس منٹ بیس منٹ گھنٹہ دو گھنٹہ رک جائیں چلو اس کا دل لگ جائے حالانکہ وہ سب سن رہا ہوتا ہے وہ قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں رکے گا تیرے عمل ہے تو نے بھگتنے ہیں تو حضرت قبر تو ہر کسی کی اکیلی اکیلی ہے نا کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا یہ اچھے اور برے اعمال ہیں جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے تو کیوں نہ ان سے وفا کی جائے جو قبر میں بھی ساتھ ہوں گے جو حشر میں بھی ساتھ ہوں گے جو جنت میں بھی ساتھ ہوں گے یہ دنیا دار تو کسی سے وفا نہیں کرتا سر جس کے پیچھے تو نے سب کچھ تباہ کر دیا